يا حبيبي ترى القلب بعدك سراح وانجرح جرح ما شفت مثل جري المحبه تجر المواني جر الشجر وانت لا عادي ايدي تبعي قلبي سرح وانجر جرح ما شفت المثلجي حما حدت I'm no. sorry. I'm شلتك تشران بها بينها اذا اذا ذبت الكبد واوذتها كفتون محب بحنك بكار اشتكى تحسبك صفتك اسفتك اسفتك